ما حكم من وهب قراءة القرآن لوالده المتوفى هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم والراجح من أقوال المحققين أن سيد النبيين صلى الله عليه وسلم توفي كثير من أصحابه في حياته الشريفة بل وتوفيت توفيت بعض زوجاته رضوان الله تبارك وتعالى عليهن في حياته الشريفة ومع ذلك لم نعلم مطلقا لا في حديث صحيح ولا في حديث حسن ولا في حديث ضعيف انه بابي وامي وروحي ذهب الى المقابر وقرا القران على الاموات وهو الرحمه المهداه والنعمه المسداه والله لو كان ذلك ينفع الميت ما تركه رسول الله وهو ارحم ارحم بالمؤمن من نفسه بنفسه بل وارحم بالمؤمن من رحمه الام بولدها بابي وامي وروحي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ومع ذلك لم يثبت أبدا أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على الأموات بل ثبت عنه الدعاء وهذه عائشة رضوان الله عليها تسأله سؤالا واضحا مباشرا صريحا يا رسول الله ماذا أقول إذا ذهبت إلى المقابر والحديث في صحيح مسلم وغيره قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين او اهل الديار من المؤمنين انتم السابقون وإنا ان شاء الله بكم لاحقون وفي روايه اخرى في غير روايه مسلم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم فهي تسال سؤال المتعلم ماذا تقول اذا ذابت الى المقابر فعلمها وهذا الدليل لعلمائنا الذين يقولون بجواز ان تذهب المراه الى المقابر بنيه التذكر الاخره وبنيه الدعاء الى الاموات ومن اهل العلم من يحرم زياره المراه مطلقا حتى بهذه النوايا وانا يعني ادين الله تبارك وتعالى بجواز ان تذهب المراه الى المقابر فالمراه مع الرجل سواء في التذكر للاخره وفي العظه بالموت لكن بشرط الا تخرج في وقت اعتاد الناس الخروج فيه حتى لا يكون خروجها بدعه وبشرط ان تخرج بحجابها الشرعي وبشرط الا تقول هجرا والا تقول قولا مخالفا للقران ولا لسنه النبي عليه الصلاه والسلام وها انا ذا ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى امرأة على القبر تبكي فيقول لها اتق الله واصبري اتق الله واصبري لم يقل لها ما الذي أتى بك إلى هنا ونهرها وهجرها لمجرد الزيارة وإنما قال اتق الله واصبري فلما عادت قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي فانصرفت المرأة وانصرف رسول الله فأخبروها بأنه صلى الله عليه وسلم فذابت المرأة إلي قالت فلم أجد على بابه بوابين فيعني قالت لم أعرفك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى الشاهد أن القرآن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ القرآن الاموات ثم انا اقول بعض ابائنا واحبابنا واخواننا واخواتنا يقول يعني انا وهبت الثواب يا اخي الثواب انا لا املكه وحضرتك ما تملكوش عشان توهبه كيف تهب شيئا لا تملكه الثواب لربي سبحانه يملكه ربي سبحانه ولا يعرف احد هل قبل الله القراءه ام لا الا الله جل وعلا فانا لا اهب شيئا لا املكه، انا لا استطيع الان ان اقول انا وهبتك يعني البيت الفلاني وهو ليس لي، فالثواب ليس لي لاهب الثواب، لكن انصح اخواني واخواتي في المساله ببعض النصائح السريعه، منها مثلا لو حضرتك قرات القران او قرات آيات الاخت القران ما فيش منع أنك تقول إيه؟ تقول اللهم إني أتوسل إليك بقراءتي للقرآن أن ترحم والدي وأن تجعل أجر هذه القراءة في ميزان حسناته لا أنت وقراءتك وصيامك وقيامك وعملك في ميزان أبيك لأنك غرسه أنت غرس أبيك طب أنا يعني أريد أن يعني لا أدعو لوالدي لأي واحد تاني ما فيش منع بالدعاء ده توسل إلى الله بقراءة القرآن هو ينفع مولانا اتوسل توسل الله بقراءة القرآن آه. لأن قراءة القرآن من أعظم العبادات ومن أعظم الأعمال الصالحات والتوسل إلى الله بالعمل الصالح مشروع التوسل إلى الله بالعمل الصالح مشروع الله من يتوسل إليك بقراءة القرآن أن ترحم والدي أن ترحم أمي أن تجعل هذه القراءة في ميزان حسنات والدي أن تج وهكذا لا حرج عليه لكن بلاش أنا وهبت الثواب يبقى انت تتوسل الى الله بقراءه القران. طب يا مولانا مش في حديث بيقول اقراوا يا سينة على موتاكم؟ اه الحديث وارد بس في ضعف، الحديث ضعيف وعلماؤنا الذين آه يعني وقفوا عند هذا الحديث فسروه بمعنى يختلف عن المعنى المراد الا وهو اقراوا يا سينة على موتاكم اي حال احتضارهم لعل الله عز وجل ان يرزقهم النطق بكلمه التوحيد وبكلمه الشهاده حتى عند من ضعّف الحديث، يبقى هذه مساله، ما اقولش وهبت لان مملكش الثواب واتوسل الى الله بقراءه القران الله عز وجل الا يحرم من يعني ادعو الله له من اجر هذه القراءه ثم عليك بالدعاء ثم عليك بالصدقه الصدقه الجاريه او بالصدقه المطلقه واعظم الصدقه سقيا الماء اعظم الصدقه سقي الماء ولا تغفل عن الدعاء فالدعاء يعني بفضل الله تبارك وتعالى ينفع الله عز وجل به الميت نفعا عظيما، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او ولد او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. وارجو الله عز وجل ان نضيق ما وسع الله، فيعني ادعو الله تبارك وتعالى ايا كان موقعك من هذا المتوفى او من هذا الذي تدعو الله له، وارجو الله الا يحرمنا الاجر والقبولة واسال الله في هذه الساعه ان يرحم موتانا وموت المسلمين اسال الله عز وجل ان ينزل عليهم الليله ان ينزل عليهم الليله السعه والسرور والنور وان ينقلهم بفضله ورحمته من مراتع الدود الى جنات الخلود انه ولي ذلك والقادر عليه